újra itt vagyok, újra hoztam nektek egy tippet, hogy hogyan tanuljatok, miként tanuljátok ezt a nem túl egyszerű német nyelvet, de egyébként bármilyen nyelvnél jól jöhetnek ezek az ötleteim. Ahogy ígértem a héten minden nap, tehát öt nap jövök hozzátok, és hozok egy-egy új tippet, és a mai tippem sem lesz más, ez is egy olyan hatásos dolog lesz, illetve egy picit felhívom a figyelmedet arra, hogy mire figyelj, mire, mi az, amit elkerülj leginkább, hogy a nyelvet tanulsz. Úgyhogy örülök mindenkinek, hogyha meghallgatja ezt a kis videómat, vagy megnézi. Üdvözlök nekik, akik élőben rá, itt vannak, és meg tudják nézni most. Ha van kérdésetek, nyugodtan kommenteljetek kommenten és vissza fogok jönni, és meg fogom nézni, hogy mi az, amit szeretnétek válaszként. Nos, a lényeg az, hogy ebben a kis live-bejánkördésemben három tévhitre fogom felhívni a figyelmedet a saját nyerteledésoddal kapcsolatosan. Úgy látom, hogy elég sokan, félre mennek a nyelvtőlást illetően, leparkolnak kis buszmegállókba, ahelyett, hogy egyenesen a cél felé mennénk, és pont ezért szeretném most ezt egy kicsit igazából kiegyengetni, egy picit mentorálni az utadat, hogy ne az legyen, hogy megállsz egy-egy kis buszmegállóba, mert nem arra van a célod. Felesleges megállni, hogyha neked előre van a célod, akkor ugye nem szállunk le, ez a nem, amikor nem kell mindegyik megállónál leszállni, ahol megáll a busz, hogyha teljesen máshol van a célod. Nos, a nyelvtanulásban is ugyanez a helyzet hogy nagyon sokszor tév útra mentek. Tehát három nagyobb szempontot szeretnék most nektek elmondani, vagy amire figyeljetek oda. Az egyik a szótanulás. Tehát a szótanulásnál, tehát itt most le lehet szökezni, hogy nincs olyan ember, aki majd, mint német, mint idegen nyelvet, vagy bármilyen nyelvet, mint idegen nyelvet tanuljon, és nem anyanyelvű, vagy nem két anyanyelvű van, ilyen két nyelvű, akár ilyen kétnyelvű nevelésben részesül emberkel, nem fog tudni minden szót. De ezzel nincs is gond, tehát ez senki nem fogja megtanulni az összes szót németül. se te, se én, se Kispista, se Nagymariska, senki az égvilágban. de nem is ez a nyelvtudás. Ugye ha ilyen egyszerű lenne a nyelvtudás, hogy oké, okay, leülök, szavakat tanulok, akkor akár két hét alatt meg lehetne tanulni egy idegen nyelvet, két hét alatt mondjuk napi 200 szót bele lehet vágni, az akkor rengeteg, tehát az mit jö, 3000 szó. Azért ez nem annyira rossz, ugye 3000 szót tudni már, ez egy egész jó szint. Na de nem ez a nyelvtanulás. Tehát de azt hiszed, hogy most nyelvet tanulsz azzal, hogy szavakat tanulsz, szavakat magolsz, az ugye nem teljesen igaz. Nem tudni kell minden szót, hanem használni kell a meglévő szókincsedet. Félértés ne essék, nem azt mondom, hogy 10 szóval el lehet gazdálkodni egy életen át, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy tanuld meg használni a szavakat. Nagyon sokszor ez a bajom a saját magántanulóimmal is, hogy amikor Skype-on tanulunk, Mondanak egy mondatot, megállnak a gondolat felénél, és na, akkor Zoli, hogy is van ez németül, hogy? Ugye nem szoktam nekik megmondani, mert nem ez a célom, hogy ott legyek velük mindegy egy lábójáról szótár, vagy előkapják a telefonjukat és mondjuk egy applikációba kiszótározták, vagy nem, netán még egy ilyen régi polcról lekapott kis szótárjuk legyen. Nem? nem, a nyelvet használni kell tudni, tehát kell egy alapszókincs, ezért kell egy alapszókincs, tehát nem csak Essen meg meg van a németben, ugye? De ha már megvan egy erős alapszókincsed, akkor onnantól kezdve azt kell használnod. Nem fogod tudni, hogy küszöbb, hogy ablakpárkány, hogy tudom én, pókáló, moly Ezeket mind-mind el tudod majd mondani. És ez a lényeg, és innentől kezdve beszéltünk arról, hogy valaki igazi nyelvhasználó, de ehhez szerintem körülbelül egy B1-es szintért el kell jutni, hogy legyen egy olyan szókincsed, ami mondjuk egy B1 színnek már megfelelő, hogy használod a szó készletedet. Tehát nem kell megtudani minden nap 200 szót, nem kell megtudani naponta 50 szót, mert lehetetlen munka. Óriási meló, tök feleslegesen. Nem üt eszembe, hogy ablakpárkány, akkor azt mondom, hogy az a kis rész, az a kis ort vagy plác az ablak előtt, fordénpenszer, amire még világokat is lehet akár tenni, vagy a macska imádott aludni. Jó, tehát a közöb is, az az ember minden nap fölbuk, szóval egy kicsit beiszogatsz, ugye. Tehát el lehet ezt magyarázni mindenképp, tehát most viccet félretéve nem az a nyelvtudás, hogy megtanulsz 5000 szót és akkor csak azt tudod használni. Ha jön véletlen egy újabb gondolat, akkor azt már nem fogod tudni elmondani. Ugye már nagyon sokszor az hogy a magyar gondolatokat próbáljátok meg átfordítani németre, ami alapjállatban egy nem jó technika. Mindig meg kell tudni próbálni egyszerűsíteni, tehát az egyszerűség elvét mindenképp követni kell. És arra senki ne törekedjen, hogy ő minden szót meg akar majd tanulni németből, meg bármilyen nyelvből, mert ilyen nincs. Neked az a célod, hogy az legyen a célod, hogy nyelvhasználó legyél, tehát tud használni, amit van. Fejleszteni, fejlődni mindig kell, de ez nem azt jelenti, hogy január 20-ig, most megtanulsz még 10 szót, és akkor te azzal el vagy 100 évig, nem. Mindig folyamatosan tanulni kell újabb témáknak, megfelelő föl szókincset, szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, akár egész mondatokat, viszont nagyon fontos, hogy használni tudni kell. Tehát ne állj meg, mert akkor ugye az lesz, hogy ja, igen, és akkor az Aba párkány ült egy, nem tudom én, egy cica, épp aludtam, amikor bementem a szóvába. Na és akkor az Abba Párkánynál már meg is áll az ember. Na, de ez csak egy példa volt rá, tényleg rengeteg ilyen van, hogy mondjátok németül a gondolatot, és akkor ne az Zoli mondd már meg, hogy mi lesz a következő szó. Nem, a Zoli nem mondja meg, mert az életben sem mondja meg. Nem állok ott melletted, legalábbis fizikálisan biztosan nem, és használni kell a nyelvet, akkor jön a megmagyarázom. Jó? Az egy olyan dolog, ami, az egy olyan asztal, ami, amikor magyarázhat, hogy mi, micsoda. Egy johányzó asztal, nem azt jelenti, hogy rájújt az asztal, ugye? az is meg lehet magyarázni, ha itt nem ültesztek, vagy hogy, hogy van az dohányzó dohányzóasztal. Kész, ennyi. Tehát ettől lesz valaki igazán nyelvhasználó, hogyha ezt tudja így már. És nem minden szót kell tudni, mert baromságok ezt mondja, és nincs olyan nyelvtanár, nincs olyan professzor, nincs olyan, nem, nem tudom, egy hakafesszi vagy, vagy ilyen, ezermester vagy ilyen, tauzenzász vagy beszerviszer, ugye, aki mindenkinél mindent mindig jobban tud, hogy minden szót tudna. Nincs, nincs ilyen, nem is kell, mert nem ez a célja a nyelvnek. Tehát ez az első és legfontosabb, a szótanulás. Kell tanulni, legyen alapszókincsetek, viszont utána ezt folyamatosan próbáljátok meg használni. Mert ez a lényeg, hogy használva legyen a szókincsetek. A következő, amit még magamnak, ugye ez a nyelvtanulás, ami másik nagy fújpont, az ilyen svérpunkt, vagy fókuszpont, hogy oké, okay, jól van, meg lehet magyaráltni, meg, meg lehet érteni már nagyon sok nyelvtant, mert nagyon sok minden ott van a fejetekben, meg csomó videót láttok már, akár tőlem, akár másoktól rengeteg videó megosztom, egy csomó, csomó videó van. A nyelvtanat oké, megértettétek, most pipáljátok ki, viszont ne felejtsétek el, hogy ez csak egy fél út, még mindig busz megállóba vagytok, még mindig egy kicsit megálltatok a cél előtt, és jobbra-balra, hogy haladtok az úton, ugye megálltok, mert az, hogy tudjátok a nyelvtanat, vagy érted, hogy oké, okay, látszám valami is, Na és akkor hogy is mondanák, hogy idehozattatom mindjárt a, nem tudom, én a bőrendömet, vagy kitakarítatom a lakást, vagy kivasaltatom a férjem ingeit? Unza Wajter, Ugye azért éli, hogy valami László volt. Mondja, megtanultad akkoriban, és megértetted tök jó, hogy rendben, használd a lassen, így így amúgy. De amikor tényleg eszeből itt egy mondat, elmentek nyaralni mondjuk nyáron, most elmentek egy hotelbe, és akkor mondjátok, hogy mindjárt idehozattatom az autóból a koffert, vagy idehozattatom a férjemmel a vagy feleségemmel, arra, a Rise of Past, stb. Ugye, akkor már nehezebben ugrik be. Mert nem használjátok. Tehát a nyertem nem csak megérteni kell, hanem használni is kell. Ugye ezért vannak a nyelvórják, ezért játok nyelvšíba, nem érhetőleg. És nem csak szóvali kommunikációra gondolok, hanem ugyanúgy a fogalmazások kapcsán is. Innentől kezdve én is, nekem is ez a célom, hogy minél többször íratok a, a saját magántanulma ilyen írásből fogalmazásokat, minden egyes témában, vagy ugye ott is megjelenjenek az adott nyártanok. Tehát mindig bele kell rakni egy nyártan, hogy használjátok. Mert tudjátok, ugye itt van a felimban, hogy oké okay, persze, felszólítom, levágom, EN, és ST, a nincs ilyen, kom, mach, marad. De amikor tényleg oda kerül a helyzet, ugye ha nem olyannyire rutinszerű, mondjuk ezért hogy hogyha valakinek rossz gyereké vannak, mert ugye tud németül nekik szólni, hogy gény indány dein Zimmer", vagy kombite, kom vagy gibmirbite, hogy akkor jól be lehet gyakorolni. Akkor már biztos, hogy nem lesz gond a felszólítással. Például. De nem elég megérteni. Tehát nem elég tudni azokat az alapstruktúrákat. És például most ezt csináljuk a Dumájukban csoportban is, mi az Árcs csoportban, a véletes csoportban, hogy veszünk minden héten egy-egy adott nyelvtant, egy-egy ilyen videóban, amikor elmagyarázom nekik, hogy ne azért, hogy mindenki mindenféle netes anyagot búj, és akkor vagy jó vagy nem, hanem én elmagyarázom nekik, minden hónap elején megbeszéljük négy -nagy témát, minden egy-egy téma és azt a témát egy héten próbáljuk meg mindenféle produktív és reproduktív feladattal gyakorolni. És ugye ez a lényege, hogy oké, okay, megérted a videóból, mert meg lehet érteni. Tehát én is elmondom 80 féleképpen. Tehát tényleg ma olyan konyhanyelven nyelven beszél, hogy csodálom, hogy nem tud főzni az a videó már, mert tényleg olyan, el. megpróbálom 56 féleképpen elmondani, meg türelmem is már viszonylag hozzá. Úgyhogy az biztos, hogy még meg fogod érteni a nyelvtan. de hogy azt te tudod-e majd használni? de ugye ez itt a kérdés. Én mondom én például a főzéssel vagyok így, hogy oké, okay, hát tudok olvasni, egész jó az olvasási értésem, de hiába olvasom el, olyan rosszakat főzök nél, hogy tényleg ez csúle, hogy a vétnél megeszi. Na, mert ugye nekem nem használtam, soha nem őt tanítottak főzni igazából, könyvekből próbálok, és hogyha neked legalább van egy lehetőséged arra, hogy használod a nyelvtant, vagy hogy használd a nyelvtant, akkor ugye ezzel nem szabad megállni. Tehát nem elég megérteni nyelvtant, meg mindenféle videókat megnézni, oké. Okay. Megint jó úton vagy, csak ne állj meg ennél. Ha kezd egy lépés volt, most tessék tovább haladni. Akár a szobadi kommunikáció során, én is nem azért kérdezem, legtöbb óra elején védé, megkérdezem, hogy mi újság kíván, mi van, hogy telt a hétvégéje, hogy telt az előző napja. Nem azért nap, mert én magándetektív vagyok, mert, vagy, mert szeretni tudni minden egyes módszónatáról az életének, hanem hogy gyakoroljuk a perfektet, gyakoroljuk a prételizmot, gyakoroljuk egy-egy perfectes perfektes mondatot. Mert le me lehetne egy kicsit jövőbe is kitekinteni, na és mi lesz a hétvégén? Mit fogsz csinálni holnap? Igazából ez csak az ide idő gyakorlása miatt van, és pont ez a lényeg, hogy oké, okay, tudsz, hogy te is tudod, hogy mi lesz a jövő, Hú, valami verdenes, ugye megvan valami Verdenes. Na de amikor meg az a feladat, hogy akkor mondj 10 mondatot, hogy mit fogsz tenni 10 év múlva, mit fogsz tenni 5 év múlva, akkor meg ott vagy, hogy fú, hát nem is tudom, hogy volt ez a jövő idő, mert nem lett begyakorolva. És pont ez a célom ebben a árcsoportban is adomáljuk meg be, hogy gyakoroljuk a nyelvtant, használjuk. És nagyon-nagyon jó, mert tényleg most nagyon szorgalmas kis banda össze, nagyon jó kis közösség, és mindenki kommentel, minden vagy nagyon sokan kommentelnek, és próbálják felvenni a tempót, és nap-minden foglalkozni a némettel. És ez tényleg motiváló is, hogy folyamatosan én is úgy úgymond pozitívan cseszettetem őket, hogy tessék gyakorolni, produktívan hozzászólni, produktív adatokat megoldani, nem elég tudni vagy érteni a nyelvtant. Higgyétek el, ott még megint csak nem nyártodás. És a harmadik nagy szempont, vagy fókuszpont, amit itt összeírtam nektek, igazából ez nem más, mint a, az, hogyha valaki csak otthon tanul. Tehát ugye ez egy tök jó dolog, hogyha otthon tanul és önállóan tanul. Ha vannak ilyen emberek, én nem tartozom közéjük, akik meg tudnak tanulni önállóan nyelvet. Én saját németet, természetesen nem önállóan tanultam, még általában ziskával kezdtem, úgy vagy vajta runzafark. Se az angollal nem tudtam egyedül megküzdköni, lehet hogy ez az én szóval, kompetencia deficitem, vagy kompetencia hiányom, én nem igazán tudtam mi van, Egy darabig el lehet lenni, egy angolt is, ezért egy B1 szintig el lehetett, menni van, utána muszáj volt nekem is tanár kérnem. És ez a lényeg, hogy amikor én azt hiszem, hogy itthon nekem még tök jól megy egy-két dolog, meg én annyira jól elbeszélgetek a tükörrel, tehát ez az ilyen zárosztálymetódus nálam már, hogy én nagyon szépen elmondom neki, hogy Oké, okay, akkor nem tudom, én most fogom magam, és elutazok bácra, meg, megiszok egy gyüdítőt, egy limonádét, a Dunapart, aztán sétálok, és a sétálószonya mindezt angolul. Ugye ez az árkosztályi metódus, mert nem szól vissza. Én ugye beszélek a tükrömnek, de hát azt sem mondja, hogy szép vagy hogy nem, azt hogy jól mondtam. Na most, tehát azt, hogy otthon gyakorolsz, meg otthon tök jól megy minden, az ott, hogy az életben nem így lesz. Amikor leszólítanak, tehát én is így keresem mindig, mai napig is a lehetőségeket, hogy angolul egy picit megyek titkán tudom használni az angolt. Angolul szoktam tanítani németet, mert most is van ilyen tanulom, aki Svájcban él, eredetileg orosz, oroszországi, és most Svájcban doki egyébként, és most őt angolul nagyon jól beszél, és angolul tanítom németre. Így legalább az én angolom se kopik, de amúgy mindig keresem a lehetőséget, Kevin Nagyitova is, is Budapesten is, hogy ki, mikor tudnék, kinek tudni segíteni angolul, hol tudok egy picit teaguló kommunikálni. És azt ajánlom nektek is, hogy nem elég otthon gyakorolgatni, meg mondjuk az a heti egyszer-kétlen 45 perc is, hogyha jártok suliba vagy tanárhoz, hanem próbáljátok minél több alkalmat, hogy ö, minél több embernek megismerjétek a beszédstílusát, a kiejtését, tök más szerkezeteket használunk, mindenkinek más a kedvence, az amit jobban rutinszerűbb tett már, és ezért kell nagyon sok emberrel érintkezni, mármint csak a kommunikációt, illetően természetesen, hogy szokjátok azt, hogy ha hozzátok szólnak, ne legyetek olyan stresszesek, hogy a stressz az levinítja az agyunkat, evidens, hogy nem a gondolkodással enged a stressz, de ezt megte, englis lehetne, nagultrita. És tehát, hogy a stressz az levinítja az, az agyunkat teljes mértékben, Ugyanát a főszerveket próbálja meg életben tartani, nem azt, hogy most itt gondolkodni tudj, főképp milyen, de meg ilyen ragozásokon. Tehát hogy az evidens is, hogy stressz helyzetben kevésbé időt az agyunkba, Kezdi a szívünket rendbe kapni, a tüdőnket, és ugye emellett már az agyba nem annyi védjük, mint amennyi kellene, aztán a vagy terundzófordul, vagy már össze is kevered az elvideaszt, meg a mutárhelyet, fákát, meg kindet, mondasz, meg mindent. Ugye ezért kell, hogy picit csökkens a stresszt. Nagyon sokan ugye azok a vajatok, nagyon sok emberkének, mind a vizsgán, mind a magánórákon is látom, hogy nagyon-nagyon stresszesek, és ez a stressz ez nem pozitívan hat van, ugye? Pozitív stressz, meg van a negatív stressz, tehát inkább a negatív stressz, ami inkább ilyenkor jellemzővé válik. Úgyhogy nem elég, hogy otthon gyakoroltok, tessék élethelyzetekben is gyakorolni, oda menni, intézkedni. Az a lényeg, hogy kommunikáljatok. Ha most nem sikerül egy-két ragozás, egy-két múlt idő, nem úgy jön ki T vagy EN, vagy nem tudom én, Gepro Bírtot mondtatok véletlen, meg fogjátok tudni oldani a helyzetet. A kommunikációs célt el fogjátok érni, azzal nem lesz gond. Aztán meg utólag úgy is ez a volt, hogy ó, a fenelálja meg, ugye azt tudtam, hogy nem geprobírt, csak probírt, nem izge fárad, hanem hát, ha, mert én vezettem az autót, stb. Ugye utólag már rá lehet vinni ilyenekre, aztán ilyen helyzetekből lehet gyakorolni, mert ezeket tök jól át lehet élni, és rutinossá teszitek. Nos, ez a legfontosabb, és ez három olyan téfit, amit muszáj elosztatnom, úgy gondolom, tehát nem szókincs tanulásnál is, nem a szó magolás a lényeg, hanem a szó használata, hogy tud használni a szót. Nyelvtanál rendben, hogy megértetted, de ne dobjál minden mindent, papírt és tolatilag is szaladj, nem tudom én hova, hogy most már akkor szabad lelkiismerettel vagy, már tudod a nyelvtan, még csak megértetted használni, még nem tudod. Illetve az otthon gyakorlás művészetében egy picit ki kell lépni. Persze engem is kijavítanak, nem kind of, hanem nine, igen, Annika, ugye. de ez nem is gond, örülnek, hogyha javítanak, ugye nem sértésből javítanak, Hát nem nyelvészeknek készültök, ők sem nyelvészek egyébként, aztán visszakérdezni egy-két nyivelődnének, ők is csak néznének, hogy egy jó kis 2 plusz bővített, feltételes, multidejű, passzív szerkezet, meg plusz 2 -plusz összekötve, azért szerintem ott már ők is csak így néznének, de akár egy pluszkampársfagy, vagy egy konnyutív szwagy pluszkampársfagy, is csak találom, hogy nagy tá tágra nyitott szemekkel néznének a németek svájciak, vagy az osztrákok is épp úgy, Nos, úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy figyeljetek eztekre, mert nem elég, tehát nem, ezt soha nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ezek nem nyelvtudás. Tehát nem nyelvtudás az, hogy értem a nyelvtan, betalmoltam nem tudom, 5000 szót, nem tudom használni. Aztán, hogy egy igyegás szó, vagy egy új magyar gondolat a fejedbe, akkor már le is blokkolt, hogy ja, ez nem volt benne a top 5000-ben, vagy nem tudom, nem volt benne a top 200 szó között. Hát ezért van az, hogy használod, azt használd, ezt a top 200-et. Mind, hogy elfigyelj oda, vagy figyeltek oda. Mi pont vagy én, pont ezt próbálom a dumájuk megbe is mindenkinek szajkozni, mondani, oda beültetni a kis polcra, hogy szokinstalálási tippekkel jövök nekik, hanganyagot készítek belőlük. Ugye minden használjuk a nyelvtant. Egy dolog, hogy van videó, megértette. Viszont utána elindulunk a használatútján, akár produktív, akár reproduktív módon. És vannak beszélgető sorák, főleg ma is lesz a történet, és ugye így tudjuk őket, vagy tudom őket, nem tudjuk, tudom őket motiválni, meg egy picit kommunikációra bízni Hello József közben. Igen, nem tudom, hogy van-e valaki -e kérdése. Ha van kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel, még egy picit itt vagyok, utána viszont mennem kell, mert még lesz majd órám is, meg még tartom majd 17 órától adumáljuk meg be a beszédórát, egy kis kommunikációt szoktunk ilyen bemutatkozó beszélgetéseket tartani illetve majd témáknak, tematikus témáknak feláll is lesznek ilyen beszédórások. De aki még szeretne egyébként, üdvözlöm a 30. a mai igen, még ma is holnap lehet a Dumájuk csatlakozni, hogyha van valakinek kedve, vagy tényleg kis fenébe büdlendő, és jól jön neki, vagy éppen szeretné végre használni a nyelvtan és a szókincset. Mert az ugye nagyon sokszor az, volt, hogy már fejtek egy van egy csomó dolog, csak nem használjátok, akkor az még megy a kukán lassan, mert kopik, kopik és sajnos ez így kimarad, majd így lassan, szépen mindegyik itt egyszerre, szépen megy kifele. Na, de hát reméljük, hogy nem így lesz. Ugye, ismétlés a tudás anyja, ez pedig végképp fontos. Ugye, ami fontos még, hogy holnap szintén jövök hozzátok, egy olyan -e tippá, javítsam, ha beszéd közben hibázok vagy ne. Na, ezt fogjuk megnézni, hogy mennyire kell javítanatok, hogy mennyire zavarja a másik felet, hogyha a kommunikáció közben folyamatosan javítjatok magatokat, vagy mik azok a hibák, ahol megérné javítani, és hol kevésbé. Ha nincs kérdésetek, akkor én búcsúzom vára, kommentben nyugodtan írjatok, hogyha még van valakinek meg valami kérdés, vagy eszébe, vagy valamit, és akkor holnap ezzel a hibázás témakörébe fogunk tovább menni. Mindenkinek további egy délután, szép időt, ha van lehetőségetek, kedvetek időtök, akkor menjetek a szabadba, mert tényleg kellemes tavaszias koranár él időm már. Söönet álmokhoz,